Když prší, tak jsem buď doma, nebo jedu někam třeba do kina, co se dá dělat. anebo nebo prostě se tak jenom poflakuju někde, když je ošklivo. Když prší, tak uh, určitě si vezmu dešník. A, a jako když, uh, když to není hrozný ten deš, tak se mi to líbí. Třeba s deštníkem chodit uh, venku po ulici. Mm -hmm. Hele, to jsem doma nebo někde s kamarádama, ale když jako prší, tak třeba na podzim, kde často prší, tak je příjemný právě si vzít tu knížku, nebo dívat se na filmy, nebo zároveň jako i pracovat, protože se ven jako nedá nic moc z toho dělat. Tak to se hodně nudím, protože právě nemám ráda, když je člověk doma zavřený a nemůže nic dělat, Potřebuje starat nějaký pohyb, něco dělat, takže asi většinou vemu nějakou knížku nebo snažím se vymyslet nějaký program tak, abych prostě neseděla doma na místě a, a nic nedělala třeba se musela dívat zrovna na tu televizi. Hmm, obvykle z toho nejsem moc nadšená a jsem doma a čtu si třeba knížku a čekám, až to přejde.